السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جديد في قناة ماركت فيديو اليوم حيكون عن أسوأ مود في فرايدي نايت فانكن أيوة قبل 70 يوم كنت منزل فيديو على أسوأ مود في فرايدي نايت فانكن هو مود فتات العصابات، لكن قبل يومين جاني واحد في الانستجرام وقال لي إنه عاد من جديد، المود السيء اللي كان عبارة عن فتاة العصابات تغني وهكي وترقص صنعوه من جديد لكن خلوه أسوأ أخرى، أي مود سيء قاعد أسوأ 100 مرة أخرى، وقال لي أصنع فيديو عليه، قلت له لي ليش لا طالما إن ما فيديوهات أو زي ما قلت لهم فتات الإصابات صارت فتاة المطاعم او فتات المطاهي او مش عارف بالضبط شن صارت توا لكن برضو منزل المود سخيف مستفز من ناحيه الالوان اي من ناحيه الالوان الورديه والبسنفجية والرقص بتاع البنت دي يا رجل خلت الفريدي نايت تبان سخيفه شويه بصراحه المود اللي حيقرفك هو الالوان يبدا المود من والبوي فرند قاعدين يمشوا هكي للمطعم وخارجين للموعد. لكن الغريبة اللي أنا لاحظتها أن القزم الأزرق قاعد يحكي ويتكلم عادي جدا. أي مش بيببببب، قاعد عادي يحكي، هدرز. ما ولا مشكلة، وكأنه ما فيش أي حاجة. صانع المود حاد في الماضي كله وقاعد يخليه يتكلم عادي بك. فيخشوا لمطعم، والمطعم هذا بالأسلوب الياباني، أي أسلوب المضيفات اللي يلبسن قصير ويقولن ارا ارا والكلام هذا. ما أنت وجه المطعم بعد ما تحولت من فترة الإصابات صارت آه مش عارف كيف نقولها لك فتاة مطاعم فتاتك اللي يلبسن لباس الخادمات القصير ويقعدن يا لل يا اللي, اللي يلال يلال انت فاهم لو تابعت انمي انت فاهم اللي انا نحكي لك عليه. فيبدا البوي فريند والجار فريند والهبله التاتا يحكموا ويبان مشهد غبي وهي بتسمع وحطها يدها على وقعدت تبحر فيهم هما الاثنين وهما الاثنين مع بعضهم وتقول شويه كلام تافه تافه على الحب والتعاون والاثنين اللي مع بعضهم. يا راجل الكلام مستفز صراحة مش عارف مستفز لأنها هكي لكن قاعدة تحكي كلام أهبل وأنها تتمنى إنه يكون عندها واحد تاني وتبدأ العركة ما بينها وبين البوي فريند عشان المتعة وال عارف شو النزال الموسيقي لأجل المتعة والهكي فيبدأ النزال اللي ما بينها فتبدأ طويلة الهبلة تغني وترقص ويبدأ برضو صاحبنا الجزم الأزرق في الغناء والمصيطة نفس الموسيقى بتاعت المود اللي فات سيئة ومملة جدا من ناحية السرعة والصعوبة. ليك ما مانجالكسيا اشبك المود اللي انا ما مش حنحط ربطه في الوصفه لا نصحك تحملها وزيد الالوان المطفه اللي حطت لك في الشاشه زائد تحرك الاسهم الغبي جدا قاعدين يحسبوا ان حركه الاسهم يمين ويسار شوي شوي تصعب المود ولا تدير حاجه جوه المود لكن بصراحه تخلي المود برضو أسوأ وتجيك الجمله اللي خلت الكل يحب المود الظاهر هي جمله ارى ارى آر فيبدا الاسهم يتحرك يمين ويسار بكل سهوله وبساطه الجوله الاولى كلها ممله ومش حتصعب عليك لان صراحه احنا فايزين في هانك و ومده اخر فالمده ضايه مش حيكون اي مشكله لك حيكون سهل بك فبعد ما تنهي الجوله الاولى حتبدا الابتسامه الغبيه بتات الشخصيه دي وهي براحت فيك وتقول لك او انت انت جيد في الموسيقى والغناء كيف وصلت للمستوى هذا علمني ويبدا البوي فريند يطبل لها ويقول لها ان المستوى اي كلام سخيف بكي واللي قاهرني اكثر ان مشكله البوي بتات ال اللي ما يقدرش يتكلم يقول بيب باب بوب بوب في المود هذا كله عادي يتكلم عادي فجأة تبدأ الجوله الثانيه واللي يكون فيها واجدين في المطعم وتبدأ هي تغني وترقص في نفس الموسيقى الغبيه التافة ويبدأ برضه البوي فريند قاعد يطبل لها ويرقص ويغني معها ويبدأ الشاشه الوان ونقاط غريبه جدا اي صانع المود عباره عن نقط في المود وخلاه الوان ورديه زياده صراحة لو غيروا الخلفيه شويه وخلوا الالوان اكثر ملائمة للمكان رمادي وكي كان حيكون أحسن واجد بدل الألوان الوردية المنتشرة دهين لأن المود هيك حيخليك ملل بكل لكن الشخصية دهية اللي قهرتني فيها أسلوب تصرفات الغبية واختين تصرفات الأنميات ال وحطينا فيها أسلوب الأنميات السيء بك طبعاً في الجولة الثانية نهايتها تبدأ هي برضو تمدح البوي فندي ويقولها بابا بابا با. وهو جا برضو لأن هطل قاعد يرد عليها كلمات المغازلة الغبية وبعدها فجأة يخش واحد ثالث أهبل لبس نص نص جاكيت جلدي أي نص بس هو مش جاكيت جلدي بحت أنت مغطي منطقة الصدر بس أي هو مش لابس جاكيت بالكامل نصك بس وهي تبدأ فرحانة وغبية بتلاعد قولي وجهها مش مستفز لدرجة دي هذا ممكن يكون أسوأ في مود في فريدي نايت فانكن بدون جديل بصراحة حتى لو عمل واحد تطيم لازم المود هذا ضاي في النجمة واحدة والأسوأ فجاه تزقب عليه وتبوسها في خدها استغفر الله وفجأة تقول له كلام سخيف مش حنترجموه طبعا وبرضه هو يقول كلام سخيف والجزم الازرق يتصرف كانه شخصية اخرى بكل بصراحة اسلوبه في التصرف غبي للمليون فجأة قامز فيجد الشاب الازرق مقعمز يا الجيرل فريند يا غبي وبصراحة البوي فريند متخلف عقليا مسيب راجل اخر مع حبيبته اي ايش إيه الأسلوب التخلف هذا فيبدأ الجولة التالتة ويبدأ هما الاثنين في الغناء الأهبل، بصراحة البنت هاذي تعصبت منه وحركة راسها اليمين ويسار هذه التصرف هذا صار متخلف صراحة، قلنا عليه حلو وكيوت لكن توا نشوفه تخلف، فيبدأ النزال بعد ساعة كاملة من الانتظار تبدأ المصيبة والمصيبة برضو تعبانة نفس المود اللي فات، يا نسخة الطفل الأصل من المود اللي فات ما استبدلش المصيبة ولا الأغنية بكي، وتبدأ الألوان في الإنهيار العقلي، الألوان سيئة جدا في المود. اللون بالسنجاب والوردي اللي يطلع لك في نهاية الشاشة والبداية الشاشة وتغير الأسهم ما يخليش المود صعب ما إن اللي فهم صانع المود إن تغير الأسهم هو اللي يخلي المود صعب وتبدأ تراجعك تتفرج كأن المود مشاهدة مش لعبة أنك تحس إنك تتفرج بس مش تلعب أنت لما تلعب تبي صعوبة ولا حركة لكن المود يحسك إنك تتفرج على قصة درامية أو قصة دراما رومانسية هبلة من القصص الهندية طبعا المود غير أنه مقرف أوكي، تحس أن الشخصيات الخلفية اللي تشبه الحيوانات هم ناس من الفاورز. من اللي ما يعرفش الفاورز يكتب في جوجل فو- فاوزرز حيطلع له شي مقرف جديات. هم الناس اللي يحبوا الحيوانات بطريقة مبالغ فيها. لأني لاحظت في الخلفية نوعاً ما في ناس زيهم شوية شوية. المهم بعد ما تكمل الجولة، يبدأ البنت والشاب يحكوا مع بعضهم أكيد هبلة مش حنترجمها. تبدا بنت تعرض لك في الابتسامه السخيفه بتاعها انياب وتبدا اخر جوله للموت والجوله هذه حتراجي ساعه كامله عشان تلعبها ساعه وانت قاعد تفتح فيهم هم الاسم تنهنج زي مين ويصعب وبعدها تبدا تلعب وفي اللعبه برضه الجوله الاخيره لن تكون هذه المشكله بك حتكون سهله وبسيطه وحتكون الجوله الاخيره ممله لان اولا الشاشه سيئه زيد الضي المنعكس على شخصيه مؤدي للعين جديات اي الرسم بتاع المود كان سيء واشت في الرسم الخلفية اوكي والشاب الغريب اللي غادي اسلوب لبسه الغريب لابس لك سروال منفوش وسلسله ونص جاكيت مش جاكيت كامل بتاع جاك جلد لا نص وقاعد يهز راسه يمين ويسار وفوق وتحت زي البنت الهبله اللي قاعده صاحب صاحبة القزم الازرق المود يجيب لك استفزاز نفسي وسبب الوحيد اللي خلاني نعمل الفيديو هذايا انه واحد من المتابعين الغاليين علي اللي له فتره قديمه يتابع فيا طلب مني الطلب والله والاغرب من هيك ان المود يعطيك فتره راحه غريبه بك اي يعطيك اغنيه بسيطه بس وبعدها يعطيك فتره تجد واقف فتره غريبه بك تراجي الاغنيه تبدا من جديد بصراحه حندير مو حندير فيديو تعطيهم لمودات فرايدي نايت فانكن ونطيموهن عشان الفيديو هذا بعد النهايه هذا كلها وخلاص يردوا كل واحد وكل واحد حيمشي لحوشه الاثنين هضومة والثنائي الغبي الجارف والبوي يمشي وحوشهم ويبدأ يتكلم شوية كلام مش حنترجمه نهائي لأن الكلام مضاي لو ترجمته في المقطع المهم بعد البلاء هذه كلها والتصرفات الغبية من كلا الطرفين يسكروا المطعم ويمشوا ويبدأ لك إن في ثلاث مودات أخرى جوا المود هذا اللي قاعدين في المطعم البنت الفريزي والشاب الأصلع والأخرين وإن المود هذا اساسا صنع يوتيوبر واليوتيوبر عبارة عن يوتيوبر فريزي اللي ما يعرفش الفريزي هذوما ناس متخلفين عطليين صدقني والله والله، الناس هذوما لازم نصنع عليهم فيديو، الناس هذوما يحبوا الحيوانات لدرجة غريبة بكل ويديروا فيها حاجات أستغفر الله مش تمام، لدرجة إن في واحد من الفريزين قبل كم شهر داير يتزوج من كلبة وينجب منها أطفال، والله تخلف عطلي غير طبيعي. اللي حنديروا عليهم فيديو الفريزن والله لازم نديروا فيديو عشان نجتمع لانه الناس متخلفين عطلين صراحة. وخلاص وصلنا نهاية الفيديو صراحة الفيديو نوعا ما تسليكي لاني ما عنديش موضوع اخر نصنع عليه فيديو لاني كل ما نصنع فيديو على الكرتون او الانمي يجيني ابلاغ في خطوط الطبع والنشر. فتوا الالعاب اذا عندك لعبة كويسة وخلاص فكونا من فرايدي نايت فانكين ما حد يدير لي اشارة ولا يدزل لي رسالة على لعبة فرايدي نايت فانكين اللعبة هذي ما نبيش ولا واحد يدزل لي رسالة عليها بصراحة. دزولي رسائل على ألعاب مختلفة، ألعاب أخرى، أي لعبة أخرى، أي لعبة حتى لو كانت تافهة دزوها لكن لك فرايدي نايت فانكين لا، خلاص هذا ممكن يكون من آخر فيدوات على لعبة فرايدي نايت فانكين لأن يعني بصراحة اللعبة قاعدة تخرب، أي قاعد كل واحد يجي ويصنع لك مود سيء أو مود فيه حاجات مش تمام، أو مود عن الحب والكلام الفاضي، وهذا اللي اللعبة تكون سيئة، أي أنا كنت نبي مودات زي مود هانك وتريكي وويتي، مودات قوية، صعبة وممتعة. مش مدة مشاهدة غريبة زي دي سامحوني على أي كلام سيء في الفيديو والسلام عليكم